الكم مني كل تحية وكل حب من على ركام المنزول بالعهد العثماني كان يستعمل هذا المكان كان اسمه منزول كان تجتمع فيه كل أهل بلدنا ام الزنات ولكن في فترات متقدمة طبعا حولوا أهل بلدنا الكرام لمسجد كان مسجد واسع ورحب من على مصطبت هذا المسجد تعالوا نبتهل الى الباري عز وجل ليكرمنا بالغيث بالمطر اللي افتقدناه من قرابه ثلاثه اسابيع اسبوعين او ثلاثه اسابيع طبعا كرم ربنا ما عليه ما عليه زود أه سبحان الله نعم ما إلنا ما إلنا شفيع غير ربنا تعالوا معي نصلي وندعي ربنا إنه يكرمنا بالمطر الله يسعد صباحكم طبعاً اليوم بسبب هاي الجائحة طبعاً متمنى لكل البشرية السلامة والأمان ويبعد عنا هذا الوباء الخبيث وخاصة على شعبنا وين ما كانوا يكونوا طبعا يعني نحن هسه بدنا نترك المسجد ونعمل جولة ننتهي في الجولة عند المكان الفستقية اللي اندفنوا فيه شهداء بلدنا شهداء ثورة 36 ورايحين نمشي في مسار جميل جدا في هاي الطبيعة اللي ما بنقصها إلا وجود أهلها وأهل هاي البيوت اللي هدمها هذا الاحتلال الغاصب اللي أسوأ احتلال على مر العصور نعم على مر العصور يعني بتهموا النازية بأحداث ولكن بنظري ما طبق علينا من 48 حتى هاي اللحظة هو يفوق ما تعرض له أي شعب بأي حالة من الأحوال في التاريخ وأكبر طبعا إثبات أنه شعبنا لا زال لحد هاي الأيام يرزح تحت الاحتلال رحين نتابع المسير ولكن عندي ملاحظة طبعا أنا مش صدفة طبعا أسمعتكم نشيد مقطوعة مقدمة مسلسل التغريبة الفلسطينية حتى نترحم على روح المخرج المهجر ابن الجولان السوري المحتل المرحوم حاتم علي هذا الإنسان اللي قدم هاي التحفة للعالم أجمع وشاهدوها الناس والعمل الدرامي هذا شه يعني فاق التصور حضور الناس لإله واعجابهم بهذا العمل المتقن والمتفاني اللي بدل على انسان محب فعلا لقضيتنا الفلسطينيه علما انه حاتم علي مهجر وكمان زياده عن هيك انه سكن لفتره معينه في مخيم اليرموك مخيم شعبنا في سوريا الشقيقه الف الف رحمه على روحك الطاهره حاتم علي يعني شغله ثانيه ملاحظه ثانيه حبيت اذكرها انه امبارح يعني صحي اهل قريه دير بلوط الفلسطينيه يعني على قضاء رام على جريمه جريمه واحده من الجرائم اللي اللي عم تكترفها القوات الاسرائيليه وسوائب المستوطنين وسوائب المستوطنين في الضفة الغربية على مسمع ومرأة من العالم كله من العالم اللي بتدعي الحضاره وبتدعي الانسانيه وبتدعي التماهي مع المظلوم ومع وضد الظالم ولكن لم نرى ولا شفنا ولا حسينا انه يعني رمش رمش لاي انسان ولا كانه في ضمير يقال والا هذا الضمير فقط في في الكتب وفي المدارس بتعلموها مع ارض الواقع لا في ضمير ولا في احساس اااا 3500 شجرة زيتون اقتلعها هذا الاحتلال وسوائب المستوطنين لأهلنا من قرية دير بلوط، يعني 3500 شجرة زيتون يعني أعمار هاي الأشجار بين العشرة وال15 عام أشجار مثمرة يعني وين في جريمة يعني حتى أنا لما بنطق في في في الرقم رقم ال 3500 يعني اكاد لا اصدق اكاد لا اصدق تحت مراه وسمع جيش الاحتلال اللي بيدعي طهاره السلاح وبيدعي كل الدعايات الانسانيه ولكنه بالحقيقه هو خالي من اي انسانيه خالي من اي ضمير وهيك عم بتعاملوا مع شعبنا ما ادراك ما ادراك بال بالطرق بالطرق بالضفة الغربية المستوطنين اللي بيستعرضوا بيقطعوا الطرق قطعين الطرق أو قاطعين الطرق على أبناء شعبنا هناك اللي عم بمارسوا أبشع أنواع العنصرية والتعدي على أبناء شعبنا على نساء وأطفال وشباب وشيوخ وطننا نعم هذا ما يحدث يوميا على مرأى ومسمع من العالم هذا سيح المي التابع للجامعة موجود تماما تماما بال يعني على بعد 15 متر غرب الجامع غرب الجامع شو معنات سيح المي السيح بيختلف عن الـ عن ال عن البير لانه مثل ما انتم شايفين هذا السيح يعني وسيع تقريبا عرض تسعة أمتار أو عشرة أمتار طول عشرة أمتار بعرض لا يقل عن أربعة أمتار ونص خمس أمتار مثل ما أنتم لاحظين مكسور في البطون لازالت قصارته من أيام أهلنا وحتى مثل ما أنتم شايفين بعده بثبت المي فيه هذا كان يستخدم للسقف طبعا هذا السيح هو تابع للمسجد نعم تابع للمسجد علما انه على بداخل المسجد كان كمان كان في بير يعني بلدنا كانت ام الابار ام المي لانه كل بيت كان فيه بير مي كان فيه بير مي ورايحين تشوفوا معي في هذا المسار كثير من الابار رايحين تشوفوا كثير من الابار عدا عن عيون المي عيون المي بكل اتجاه بكل اتجاه يعني حتى المنطقة الشمالية اللي فيها أقل نسبة من الأبار هناك في بير السماقة بير سيدي عرابي المحمود وكمان في المنطقة الشمالية في سيح سيح الشهيد الحجة عبد الغني بشر الله يرحمه يرحم سيدي محمود طبعا وكل أمواتنا اللي توفوا بالمهجر واللي توفوا ب ودفنوا في مقبرة أم الزينات المقبرة طبعا بما أنه جينا على ذكرها هي بهذا الاتجاه الغربي على بعد تقريبا 500 متر واحدة من أضخم المقابر في منطقة الكرمل والروحة يعني تعداد القبور فيها لا يقل عن مئات نعم بدون مبالغة مئات القبور يعني هذا بدل على طبعا يعني تبدل الحضارات على بلدنا لانها بلدنا بلد تاريخيه وبتضم طبعا اثار عظيمه ورهيبه. واحده من اهم المناطق اللي فيها اثار على كل جبل الكرمل ومن هون كمان بنقدر نشاهد لولا اشجار السرو والصنوبر اللي زرعها المستوطن او المحتل الاسرائيلي حتى يشوه معالم بلدنا ويخفي معالم بلدنا كنا منشاهد من هون البحر الأبيض المتوسط كنا منشاهد قرية إكزم بالاتجاه الغربي قرية إكزم الجارة كنا منشاهد خربة أم الدرج وكمان منوجه تحية كمان لأهل إكزم وكمان لعائلة أبو عيطة نعم اللي سكنت أم الدراج وكمان منطقة الفشة وأهم تحية كمان تحية كبيرة لعشيرة الوشاحي كل عائلات وعائلات ماضي عائلات نصار كل هاي العائلات اللي سكنت في منطقة الفشة هذول أهلنا أهل إكزم هسه في هاي اللحظة أنا طبعا على أنقاض بيت أم جهاد نعم نحنا كنا هون مع ام جهاد كنا معها قبل عامين على هذا المكان تحت هاي الشجره كمان احنا عملنا مقابله مع ام جهاد الله يوجه لها الخير ويعطيها الصحه والعافيه وطول العمر ام جهاد هاي المراه اللي عيد حسان هاي المراه العظيمه الرائعه نعم وجيها لها تحيه لها ولاولادها ولاحفادها ولكل ابناء شعبنا رايحين نقدم ونوصل على اعلى بيت اعلى بيت كان في ام الزنات اعلى بيت عبد الله النجيب الحردان عبد الله نجيب الحردان طبعا يعني بقدر اقول لكم كمان انه هذا من اخوالي لانه انا والدتي من عائله حردان الكريمه هذا البيت هذا موقع البيت كان اعلى بيت في ام الزنات حتى لو ابن صبرين أو ابن السندياني يعني طلع أو تواجه مثل ما بنقول في الفلاحي إلى شمال بلده على هاي النقطة راح يشوف أول ما يشوف بيت عبدالله النجيب الحردان طبعا في هاي المنطقة كثير من العائلات كمان مختار بلدنا يوسف العيسى الشيخ يوسف الله يرحمه كمان في هاي المنطقة في هاي الحارة نحن في الحارة الجنوبية اما الزنات هي حارتين حارة المراح الشمالية والحارة الجنوبية نعم بالحارة الجنوبية ممكن تلاحظوا معي طبعا هاي الحجارة الجميلة اللي كانت تقوي اهلنا وبصراحة بهاي النقطة لانها كانت عاصيه على السيارات بسنوات الخمسين وما بعد الخمسين بعد النكبة طبعا سنوات بعد النكبة عندما سرقت حجارة البلد سرقت حجارة البلد ممكن نشوف طبعا هون يعني يعني انا بدي وجه تحية لعائلات بلدنا الكرام بكل مواقع تواجدهم ان بالداخل الفلسطيني ان بالضفه الغربيه ان بالاردن بكل مناطق الاردن مدنه قرى ومخيماته وبسوريا وبلبنان وبكل موقع من بقاع هذا العالم. بدا في التحيه لدار ابو عليان ولدار الشيخ يوسف ولدار بشر. ولدار دار فحماوي ولا دار صبح وللحردان الحردان ولا حسان ولا الموسى ولا سلامي زياده ولا, ولا الكم والباميان وابو خليل والبياري واسمر واشقر وابو حنه وابو مسعود البنه وست ابوها ابو صباح وقاسم ابو طربوش أبو يونس طبعا وما ننسى أبو علي الصفوري الله يرحمه وعائلة الصفوري طبعا يعني إذا أولاد المرحوم أبو علي بتابعوا هذا المقطع بيعرفوا ليش أنا ذكرت المرحوم أبو علي لأنه بعد تقارير سبقت أنا ما ذكرت يعني سقط مني أو بسهو مني ما ذكرت هاي العيلة الكريمة ولكن اليوم حق هاي العيلة علي إني أصلح خطأي طبعا مع اعتذار كمان لكل عائلة أنا ما ذكرتها، نعم. آه رايحين مثل ما حكينا آه نوصل لمغارة الفستقيه اللي اندفنوا فيها شهداء ثورة 36 أه قاسم مصطفى سلامة محمد أحمد غنايم سليم أحمد سمارة وزك وزعل تركي الماضي زعل طبعاً أه هو ابن قرية أه إجزم أو إجزم المهجرة طبعاً باللغة إجزم أه لفظياً يمكن أسهل ولكنها هي إجزم طبعاً التنوية طبعاً مش كثير الفرق ولكن نحن اه رايحين اه نحكي طبعا بكل صراحه هذا واحد من الابار طبعا هو اه مغطى بهذا الحجر اه ولكن هذا واحد من عشرات اه بدون مبالغه عشرات الابار يعني لا يعني ما في ولا بيت اه ما فيه ما في اه في اه في قلب البيت او بحكور البيت اه كبير عدا مثل ما حكينا عن كثرة عيون المي اللي في محيط ام الزناق يعني بهذا الاتجاه الاتجاه الجنوبي طبعا احنا بالاتجاه الجنوبي في منطقة البياضة في منطقة البياضة على بعد 20 متر مش اكثر من مكان دفن شهداء ثوره 36 اللي اعدمتهم بريطانيا في سجن عكا في 13 ب 13/3 عام 39 وشيعوا في جنازه مهيبه بهاي الموقع اللي رايحين نوصلوا طبعا ولكن بالعوده لعيون المي بهذا الاتجاه الجنوبي عندنا يعني لو بدينا نعد بالاقرب الى الابعاد بير الهرامس بير شمهورش عين الشقاق عين الصرصافه عين البويضه عين الحافيه وعيون الدفله عيون الدفلة اللي هي طبعا بنفس الوادي في نفس الوادي اللي اتجاهه من منطقة الرحانية من منطقة الرحانية حتى البحر الأبيض المتوسط غربا بهذا الواد هناك العديد العديد في اللي أو عيون الماي الموجودة بكثرة ومش بس بال... يعني جريان المي هناك ما هو حكر على الصيف على شيء على فصل الشتاء إلا حتى كمان بفصل الصيف على طول فصل الصيف يعني طبعا فاتنا انه نذكر انه في المنزول او المسجد بالعهد القديم كان كمان يدرس فيه كتاب ويحفظه الطلاب طبعا كان التعليم او التدريس هو تحفيظ القرآن وكل طالب كان يحفظ يعني يحفظ القرآن كان يعملوا له حفلة وكان أهله يذبحوا الذبايح ويعزموا العزايم بعدين انتقلوا إلى المدرسة بالمنطقة الغربية بالمنطقة الغربية بجانب المقبرة إلى الغرب من المقبرة تقريبا 200 متر شمال المقبره اسف شمال المقبره 200 متر هناك على يعني على حدود على حدود خلت ساره لانه المدرسه قريبه من الشارع العام حيفا ام الزنات حيفا ام الزنات اللي بتجه باتجاه الشمال مرورا بقريه دالة الكرمل وقرية عسفيا حتى الوصول لمدينة حيفا اللي بتبعد عن ام الزنات تقريبا تقريبا 25 كيلو متر لانه ام الزنات بلدي انا هي كانت من قضاء حيفا قرى قضاء حيفا طبعا كان عدد سكان قريتنا يوم النكبة تقريبا 2000 نسمة 2000 نسمة كان مساحة اراضيها مساحة اراضيها 23000$ بين 23 و 24000$ بلدنا هي على الطرف الجنوبي لجبل الكرمل على الطرف على اقصى الطرف الجنوبي لجبل الكرمل على تله من يعني مش شديده او مرتفعه بشكل كبير انما يعني اجواء بلدنا يعني مثاليه جدا مثاليه جدا بالاتجاه الشرقي طبعا هون عندنا اه اه يعني منطقه او اه اه مرج ابن عامر المرج ابن عامر هذا المرج العظيم وجيراننا هناك من عرب التركمان اللي منوجه لهم كمان كل التحيه منوجه لقرى الروحه صبرين والسنديانه وقنير وام الشوف وخبيزه وبريكة وكفر قرع وعار وعرعره والكفرين والبوشات والابطيمات كل هاي القرى نحن بنوجه لها تحيه قريه الريحانيه جارتنا الاقرب اللي انا تقريبا بعدها هي واحده من يعني او انها هي يعني تتبع لام الزنات لانه كل العائلات قرية الريحانية هم قرايب مع أهل بلدنا وطبعا الأرض مشتركة عيون المي مشتركة يعني ما في بين أهل الريحانية وأهل بلدنا مثل ما بنقولها بالعامية إلا اللي, اللي حرموا ربنا نعم وهيك مع كل أهلنا طبعا ولكن نحن بنحكي عن جغرافيا نعم هاي الفستقية هون كان مدفون الشهداء طبعا هاي المغاره اللي انتم شايفينها اهل بلدنا لما سمعوا خبر استشهاد الشبان المناضلين الثلاثه لانه المرحوم الشهيد زعل اهل اكزم طبعا اخذوا ابنهم يدفنوه في بلدهم طبعا وهذا حقهم ونحنا بنحترم جدا وبنقدر على شهدائنا بكل مواقعهم لكن أهل بلدنا طبعا حفروا هاي المغارة حتى يكونوا طبعا لأنه في أكثر من مقبرة في بلدنا ولكن حبوا أهل بلدنا يعملوا وضع خاص للشهداء فحفروا هاي المغارة وأسكنوا هذول الشهداء بداخل هاي المغارة هاي المغارة ما كانتش إلى قبل كم عام كانت مثل ما أنتم شايفين هاي الحجارة طبعا كانت مغلق الباب الباب كان مغلق الباب كان مغلق ومحكم الاغلاق لكن عوامل الطبيعه و و ويمكن الحيوانات وطبعا طول الزمن انهار هذا انهارت هاي المدخل انهار اللي بنوه اهل بلدنا وانكشفت مثل ما انتم شايفين طبعا الرفات الشهداء طبعا مطمومين في الطراب ألف ألف رحمة على شهداء بلدنا وشهداء أبناء شعبنا على طول تاريخ نضالنا الفلسطيني على طول تاريخ نضالنا الفلسطيني بيبقى أنه نقول أنه دم هذول الشهداء دم هذول الشهداء وكل شهداء شعبنا هو السبيل اللي بحفز كل إنسان فلسطيني على إبقاء حب فلسطين في قلبه وعلى الأمل أنه بلدنا ووطننا راح يعود لألنا ويرجع لألنا رغم صلف هذا الاحتلال ورغم صلف نتنياهو ورغم كلاب نتنياهو اللي من وسطنا العربي اللي اليوم على بعد شهرين من الانتخابات للكنيسة الإسرائيلي عم نشوف بالإذاعات أُناس وقحين وقحين بكل ما تعني الكلمة من معنى وإلا شو اللي بفسر إنه بطلع واحد من الناس بيدعي إنه هو متعلم متعلم ومثقف وبيفتح دعايات لنتنياهو يعني ببيض وجه نتنياهو أمامي وأمامك عزيز المشاهد يعني عم تكذب انت على انت عم تكذب على عم بتبيض وشي سفاح ايديه ملطخه بدماء ابناء شعبنا يعني يا عيب الشوم يا عيب الشوم على هاي المهازل انا حقيقه من من يومين من يومين كنت اسمع برنامج على واحده من المحطات وكانوا يعني مقابلين واحد من الاشخاص من منطقه الجليل مش رايحين نذكر اسمه ولكن شيء يعني بدعي للاحباط شيء مؤسف شيء مخزي مخزي انه انسان يعني وكانه بده يعمل انه نتنياهو يعني لو نتفه كان بده يعمله فلسطيني لنتنياهو بيعمل دعايه لنتنياهو وكانه امه ابوه نتنياهو اخجلوا اخجلوا استحوا استحوا لكن ما في خجل اليوم وما في مستحى احنا شايفين بدول الخليج العربي تبين اليوم انه من قبل يمكن 20 عام وهم يتعلموا اللغه العربيه انتظارا لهذا اليوم حتى يجوا ويقدروا يتمرمغوا في شوارع وبارات ومواخير تل ابيب <تصفيق> يعني اشي اشي مخزي اشي معيب اشي معيب نعم اشي معيب ولا الصراحه اكثر بعض نوابنا العرب بعض نوابنا العرب اللي جلسوا اختاروا انه يتركوا القائمه المشتركه والنضال المشترك ويروحوا يقعدوا في احضان نتنياهو، نتنياهو اللي معروف عنه انه يعني لو يشوف كل اثنين متفقين بحاول يدس نفسه هناك ويخلف هذول الاثنين من اي يعني فئه كانوا، يعني حتى من اصدقائه من من من الصهيونيين تبعونه فككهم، فغدر انه يوصل لبعض الافراد من من من القائمه العربيه اللي نحن بنعدها شريفه وان كانت في الكنيسة الاسرائيلي لانهم هذول اعضاء يعني نحن أنا للحقيقة بحترمهم وبجلهم لأنهم بدافعوا عن عن مشروع الوطني العربي عن قضيتنا الفلسطينية عن أمور جماهيرنا العربية في الداخل إنه إن إن إنسان أنا دعمته, أنا دعمته في, في, في, في التصويت لإله حتى يكون نائب يمثلني في, ال في, ال في البرلمان هذا البرلمان اللي أنا أصلا مش راضي عنه ولكن ما باليد حيلة ولكن بالآخر انت تبيع تبيع زملائك وتبيع أبناء شعبك يا عيب الشوم يا عيب الشوم فعلا فعلا أصبحت العمالة وجهة نظر نعم أنا بدي أقول لكم أنه بهذا المقطع كان بدي أحكي كثير ولكن وقت المقطع ما راح يسمح لي أني أقدر أنشره لو بدي اطول المقطع وما بدي كمان بنفس الوقت أطول عليكم ولكن اللي بدي أقول لكم إياه أنه بعد كثير من المقاطع من أم أمزنات بعدة مواقع بعدة مناطق ومثل كل القرآن اللي أنا بنشر منها بكل قرية وقرية مش راح انسى ولا قرية راح اوصل لكل بلد من اللي وصلناهن ومن اللي ما وصلناهن وراح ننشر عنهم وراح نتواصل راح طبعا دائما يعني انشر من هاي القرى حتى يكون الوعي ثابت حتى تبقى قضيتنا قضية فلسطيننا قضية عودتنا لقرانا هي القضية الاهم من اي اشي بالعالم أهم من أي اشي بالعالم، أهم من لقمة الخبز، أهم من الملبس والمشرب والمأكلة كأهم من كل اشي هي قضيتنا لأنه نحن بكفينا تهجير وبكفينا لجوء آه إن كان عند الأوغاد غاد أو إن كان هون عند الأهل نعم الأهل اللي هون اللي محترميننا ومقدريننا نعم نحن إلنا بلد وأجمل بلد في العالم وأنا بفتخر أني ابن أم الزنات وبفخر في أهل بلدي أم الزنات تحياتي لكل المتابعين وإلى اللقاء